Перше питання Євген, задаємо. Вже збудована стіна з газобетону, армопоїз відстою 250, далі 6 рядів цегли, Вище плануємо маурлат, чи можна анкерувати шпильки в цеглу хімічним анкаром або клеєм, або обов'язково бетон. Дивіться, останнім часом ми дуже дуже часто стали використовувати хімічні анкера тому що вони стали дешевше вибір більше є ну, навіть в маленьких будівельних магазинах можна це придбати і це стало ну, зовсім все доступно тому вважаючи на те що іноді дуже важко вгадати Дещо повинна бути, навіть коли робиться проект, це життя можемо внести якісь там корективи. То нічого поганого нема зовсім з того, що ви будете використовувати хім анкера. На що треба звернути увагу? Я нагадаю для тих, хто забув, що будь-який анкер, який би він не був, він розраховується. Але в приватному будинку не такі великі навантаження, тому ми можемо з вами, скажімо так, імпірічно да, вирухувати, як його встановлювати. Немає значення, будете ви вклеювати в цегляну кладку або в бетонний пояс, або в залізобетонну перемичку віконну, немає значення зов... зовсім. Коли ми ставимо анкер, його, його завдання, щоб він, анкер включав в роботу цю кладку і вага цієї цигляної кладки була якомога мо, як більше. Так як зусилля теоретично розподіляється під 40. 5 градусів куту ми можемо з вами так і взяти і виходить так що зазвичай якщо у вас дирчата цегла або повнотіла цегла достатньо мінімум 4 ряди 4 ряди це десь так біля 30 см, ну там 28-30 см глибину Якщо у вас щільова цегла, тобто дуже легка, або там 2НФ, це щільовий кирпіч, або ефективна кераміка, то тут вже, чесно, чесно кажучи, хотілося б глибше. Тому що вага цієї кладки, вона невелика. Ну, на що ми з вами звертаємо увагу? Що оцей розмір А, розмір заглиблення, він також А А отут. Далі знову А. І ми з вами під 45, кутів, під 45 кутів, і ось наші анкера. Нагадаю, що анкера взагалі-то розраховуються. Але в приватному будинку невеличкі дома, можна і так порахувати. Чому немає сенсу вставляти цей ну, анкер частіше? Тобто ставити його, наприклад, ось тут. Тому що дивіться, якщо ми під 45 кутів з вами зробимо зусилля отут тут воно вже пересикається. тобто ця маса вона вже вимикається із роботи далі сила анкера вона працює на відрив по цьому січенню тобто за счет того що ви його вклеїваєте воно воно питається відриватися як по границі склейки тобто метал цегляна кладка так і ось включаючи в роботу по цьому січенню е, якщо ви Іноді в житті бачило, як щось виривається там із бетону, да, якийсь там дюбель вириває, чи щось, то він виривається от так от таким от кружочком, конусом таким. Так от анкер працює точно так І виходить так, що якщо ми ставимо частіше, не набагато більше, ми вмикаємо в роботу масу цієї цегляної кладки. Зрозуміло? Ну а якщо ми не додаємо маси Ну як, який сенс сенсу нема зовсім виходить тому ми от таким чином можемо розрахувати частіше ставиться десь між шпільками там до 1 метра Ну як я сказав заглиблення 30 тобто частіше частіше ніж 60 см, немає сенсу якщо ми будемо заглиблю заглиб, господі, глибше встановлювати анкер і вмикати в роботу більшу площу, то ми можемо їх поставити трошки рідше. Ось таким чином. Є виключення. Наприклад, ви робите кладку, імітуючи древню якусь, да, стару кладку. І В давніші, давніші времена цеглу клали на глину, або на зв'язковий розчин на вапняний розчин так от глинястий розчин він взагалі-то дуже слабкий і дуже погано працює на відрив тому при глиняному розчині все ж таки хіманкера анкера не гарне рішення там же краще наварювати таку т-образку на анкер і замуровувати кладку розуміла. А сучасні розчини котрі мають там, наприклад, М75, М100, ну, то можна на хіманкера поставити. Воно дуже нормально міцно тримає і питань не виникає. З вапняним рощином він теж дуже різний, тому що там буде його міцність сильно знаходиться в сильній залежності від того, скільки глини буде в цьому розчині тому що коли ви на заводі будете купляти вапняний розчин там буде велика кількість глини. І от, от, тут буде виникати пинтання. Якщо ви чисто оптівний розчин робите, то там адгезія достатньо висока. Але навряд чи ви будете це, будете це робити, тому що це буде золота кладка. Ось, зрозуміло, так? Да? Тобто якщо міцність кладки М50, М75, М100, ну, в принципі на хіманкера можна ставити і, прабл... і проблеми не виникає. Ми включаємо в роботу можна ли на чи можна так шпільку в цьому і сказав клеєм на клея на клея не можна чому тому що зазвичай розчини вони дають усадку тобто вони зменшуються в об'ємі коли вони набирають міцності і клей він також зменшується в об'ємі в нього немає такої цілі щоб заповнити повністю отвір тому Якщо і використовувати, то використовують анкерну суміш, так звану. Вона при наборі міцності розширюється, збільшується в об'ємі і таким чином клинить і шпільку, і гарно чіпляється за цегляну кладку. Тому використовуйте анкерну суміш. Але з нею не так буде зручно працювати, як з гіманкером, тому гіманкер на першому місці залишається. Ну і останнє уточнення по поводу бетону Ні не обов'язково так це гарно тому що наприклад ми можемо ну так як цегляна кладка вона не працює на розтягнення вона не дуже гарно працює на відрив то от залізобетон якраз з цим може похвастатися перед вами да тому що в нього є армування і коли ми з вами вставляємо анкер і намагаємось його видрати, то ви бачите, що в розтягнутій зоні з'являється арматура, і вона дуже гарно працює. Тобто вона збільшує міцність на відрив цього анкеру. Тому в залізобетоні ми можемо навіть поставити частіше ці анкера. Це буде, ну якщо треба, то це буде краще, тому що із-за того, що є арматура, ми будемо вмикати в роботу Весь цей об'єм. Чим не може похвастатися цегляна кладка? Ок, зрозуміло. Ну і не забувайте, будь ласка, що всі навантаження на цегляну стіну ми передаємо по центру. Є цегляна кладка, навантаження передається по центру. Не можна передавати сюди, тому що отут з'являються тріщини. Декілька вебінарів тому я показував фото. Як виглядає... Е Р, як це зараз розрушена цегляна кладка при остаточному розпорі даху. Подивіться маленький цей вебінар, ви на цьому фото побачите отакі такі ось тріщини. Тому при цегляної кладці тільки так не працює резі, резинка. Да? Не хоче. А що це за? Ну, ти є твоя міть. Резинка не працює. Е Тобто, при цеглянній кладці тільки центральна нагружена стіна повинна бути. Не забувайте про це. Все, дякую. Лайк, підписка і друзів. Хлопці, канал дуже молодий, він потребує підписників, тому кличте друзів.